نبارك لام العريس سعدهم نواف بزواج ابنها نواف تهني تهني وفرحي واخطف الانظار عسى الله يهنيك وعسى فرحتك حياه للحفل بالانوار يا أخت الجمر ليكتمل نوره ضياه تهني تهني وفرحي وفط في الأنظار عسى الله يهنيك وعسى فرحتك حيا شرف الحفل بالجاية سحايب فرحنا الليلة تهل بالأمطار بليلة عمر أفرحها ما هي عادية تهني تهني وفوحي في الأنظار عسى الله يهنيك وعسى فرحك عثمي يا بنت العز مكتوب لك الأشعار ولك من مشاعرنا ملكة الرومانسية وطاش ملكتهم عسى الله يهنيك وعسى فرحتك أمك الكرم والطيب للضيف وهي الجار واخلاقك وطبعك ورود طبيعة الحسن وعسى فارحة بالعيا ومبروك يا نواف وغنت لك على طياب عرسك بارك لك من القلب والنية ورفت الكرم والجود يلي تشوف بالنار وعلوم المراجل حزتها ولا هي